بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر جی صدیقی الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک کے چینل سے آج ہم اور ماسٹر بشن سے پیدا ہونے والی ایک مزی بیماری جسے جریانی منی اسپریمیٹوریا یا منی کا پیشاب کے رستے ضائع ہونا کہا جاتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاج کے لیے آپ کو ہم پرسکرپشن بتائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس چینل کو آپ ایک نیکی سمجھ کے ایک چیئرٹی ورک سمجھ کے شیئر کرتے رہیے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس سے کوئی ارننگ کی جائے اس سے کوئی ریٹنگ وصول کی جائے نا نا یہ صرف ہمارے پیشنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور نادار اور دکھی انسانیت کی خدمت میں ہم آپ کا حصہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے شیئر کر کے ڈالیں گے تو آئیے ناظرین اسپیر میٹوریا یا جریانے منی کے علاج کی طرف چلتے ہیں جو کہ ماسٹر بیٹ کرنے والے یا مجھزنی کرنے والے کو لگ جاتی ہے اور اس کے کپڑے ہر وقت ناپاک رہتے ہیں اس اس بیماری کی وجہ سے اس کا مادے منویہ پیشاب کے رستے جاری ہو جاتا ہے ہر وقت پیشاب میں لے دار قطرے آتے ہیں جو اسے ایسے زندہ درغور کر دیتے ہیں جیسے کوئی لکڑی دیمک کھا جاتی ہے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے آنکھوں کے گرد ہلکے بن جاتے ہیں ہر وقت تھکاوٹ جسم ٹوٹا ہوا رہتا ہے بیٹھ کے اٹھنے پہ چکر آ جاتے ہیں مزاج हो ہو جاتا ہے بسربت کسی نہ کسی ایک ایسی کوئی ہوئی کیفیت ایک ایسی ڈوبی ہوئی شخصیت کے مانند وہ نوجوان ہو جاتا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ اپنے ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے اگر کوئی بھی نوجوان مجھن کر رہا ہے یا ماسٹر بیشن میں مبتلا ہے تو خدا رہا اس کو آج ہی چھوڑ دیں توبہ کریں اور ہماری دی گئی پرسکرپشن جو کہ ہم نے پچھلی پروگراموں میں آپ کو بتائی ہیں وہ استعمال کریں آپ کی یہ بری عادت بری رت چھوٹ جائے گی اور آپ ایک صحت مند زندگی کی طرف دوبارہ آ جائیں گے نہ صرف آپ کی جسم کو قوت اور طاقت ملے گی آپ کے چہرے کی رونائیاں بحال ہو جائیں گی چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا آپ کی جگر کی گرمی آپ کے مسالے کی جلن آپ کے معدے کی خرابی یہ سب درست ہو کے آپ ایک ایسے ایک ایسے صحت مند نوجوان دوبارہ سے بن جائیں گے جس سے کہ ہر نوجوان چاہتا ہے آپ اپنے والدین کا مستقبل ہیں آپ کی آنے والی میرج لائف آپ کی ہے صحت مند منہی سے ہی صحت مند اولاد کی تمنا کی جا سکتی ہے تو ناظرین ہم آپ کو پرسکرپشن الشفا ہیلتھ انڈ کیئر کلینک کے کی توسط سے بتائیں گے اور میں امید کرتا ہوں ڈاکٹر جی اے صدیق اس کاوش کو آپ سراہتے رہیں گے اپنی شیئر اور لائک سے اپنی کمنٹس کے ذریعے ہم سے جڑے رہیں گے ہم سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے آئی ناظرین اسپیری میٹوریا کی جس آپ پرسکرپشن نوٹ کر لیں بیسیلینیم ایک نوسوڈ ہے بیسیلینیم دو سو پاور کے اندر پانچ کترے آدھے کپ پانی کے اندر ناظرین جو اس بیماری جریانے منی میں مبتلا ہیں بیسیلینیم دو سو پانچ قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے رات کو استعمال کریں گے اس کے ساتھ آپ ایسڈ فاس تھرٹی اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے ایسڈ فاس تھرٹی اور کینا بس سیٹیوا تھرٹی چار ٹائم روزانہ صبح دوپہر شام رات آپ جو بیسلینیم ہیں ایک رات چھوڑ کے ایک رات استعمال کریں گے عظیم دوبارہ سے یہ پرسکرپشن نوٹ کرا دوں کینابس سے ٹیوا تھرٹی ایسڈ فاس تھرٹی یہ دو میڈیسن الگ الگ ہیں آپ انہیں لے لیں پانچ کچرے آدھا کپ پانی میں سے اگر آپ کینابس اسٹیوا صبح لیتے ہیں تو دوپہر کو آپ ایسڈ فاس تھرٹی جو ہے پانچ کترے آدھے کپ پانی میں استعمال کریں گے اسی طریقے سے شام کو کینبس سیٹے پانچ کترے آدھے کپ پانی میں استعمال کریں گے اور رات کو ایسڈ فاس تھرٹی آدھے کپ پانی کے اندر پانچ کترے استعمال کریں گے دوسری رات آپ نے بیسلینیم دو سو پاور کی پانچ کطرے ڈائریکٹ جا ناظرین زبان پہ ڈال کے استعمال کریں تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور دوران علاج آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس دوران میں آپ اپنے منہ میں کوئی اور چیز پندرہ سے بیس منٹ استعمال نہیں کریں گے نہ دوائی کھانے سے پہلے اور نہ ہی دوائی کھانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جریانی منی جو پیشاب کے ذریعے آپ کی منی جا رہی ہے وہ بہنا بند ہو جائے گی اور وہ منی آپ کے جسم کے اندر آپ کے خون کے اندر آپ کی ہڈیوں میں آپ کے بھون مہروں میں مل جائے گی اور آپ کا شباب آپ کی جوانی آپ کی جوانی کی رونقیں آپ वापस लौट आएंगी आपका चेहरा आपका होंट आपके आपके बालों की चमक आपके जिसम की चमक दोबारा लौट आएगी आपका होंट और आपका चेहरा पिंक दोबारा से हो जाएगा जिसम में को तो और तो आ जाएगी और मेरे भाई जिन्हें कब्ज़ रहती है या कॉन्स्टिपेशन में मुबतला है वो या तो एलोमिना दो पावर में सॉरी एलोमिना थर्टी पावर में جنہیں کب شدید قبض رہتی ہے ڈیفینیٹلی اس بیماری کے ساتھ قبض کا ہونا لازمی ہے کیونکہ آپ کا میلے کا نظام ڈس آرڈر ہو جاتا ہے آپ کا اسٹمک فنکشن ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو قبض رہتی ہے اس لیے پچھلی پروگراموں میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ ان کو دیکھ کے یا آپ کو میں ایک مرتبہ دوبارہ دینے اس کا ریپیٹ کر دیتا ہوں ہر کھانے سے پہلے ایک چائے کا چمچہ اس پگول کا چھلکا آپ پانی کے ایک گلاس میں فوراً ڈال کے حل کریں اور اسے پی لیں اسی طرح تینوں کھانے کے شروع میں آپ یہ استعمال کریں گے آپ کو قبض نہیں ہوگی تو آپ کی اس بیماری میں یہ میڈیسن آپ کو ایسے تیر بدف کام کرے گی اور آپ جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ اللہ امید کرتا ہوں نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر ایک نئے ڈزیز کے اوپر جو کہ آپ کی کسی بھی آرگن کو ڈسٹرب کیے ہوئے ہوگی کسی بھی وجوہات کی بنا پہ ہو اس کے علاج کے سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم